Tämä video aloittaa kuusiosaisen videosarjan, jonka otsikkona on oppimisen ja osaamisen arviointi digiloikkaa ottamassa. Tuon otsikon perässä voisi olla myös kysymysmerkki, onko ottamassa loikkaa, ja ehkä se saattaisi antaa jollekin kriittiselle kuulijalle myös sen vinkin, että tarvitseeko sen loikata. Oppimisesta ja osaamisesta puhuminen tuossa otsikossa viittaa vähän kahden tyyppiseen arviointiin. Oppimisen tai oppimisprosessien arviointi tuntee kirjallisuudessa tyypillisesti vierasperäisen termin formatiivinen arviointi, siis jotain sellaista oppimista koskevaa palautetta ja edistettä, joka Formuloi sitä oppimista, muotoilee suuntaa, askeltaa joissakin kohdissa taaksepäin ja sitten taas pyrkii edisteitä antamaan. Ja osaamisen arviointi tyypillisesti tarkoittaa summatiivista arviointia, sitä mihin me olemme koulutuskäytännöissä tottuneet, että tulee tentti tai koe jonkin jakson tai lukukauden tai kokonaisen kouluasteen kuten päättöarvioinnissa jälkeen. Tämä ensimmäinen lyhyt video orientoi tähän aiheeseen muutama alkupala tähän digitaalisuuteen. Kysyn tässä ensimmäisessä diassa, että tässäkö ovat uuden ajan arviointivälineet. Meillä on mobiililaitteita, videoita, sähköisiä kirjoja, Web 2.0-teknologioita, dashboardeja, sosiaalista mediaa, dokkareita, kuvia, portfolioita ja niin edelleen. Nämähän ovat myös opetusvälineitä. Ja nyt tarkastelen tässä videosarjassa, voisivatko ne olla jotenkin arvioinnin apuna, ikään kuin monipuolistamassa arviointivälineitä, menetelmiä ja myös ehkä pureutumaan tarkemmin oppimisprosesseihin, ei pelkästään lopussa tapahtuvaan summatiiviseen arviointiin. Jos pohtii sitä, mikä motivoi arvioinnin uudistamista myös mahdollisessa digisiirtymässä, niin nostaisin yleisesti ottaen motiiviksi oppimisen ja arvioinnin keskinäisriippuvuuden tunnistamisen ja tunnustamisen. Eli että päästäisiin irti siitä ajatuksesta, että eilen ja tänään opetetaan ja opiskellaan jotakin asioita ja sitten siitä on vaikkapa koe ensi viikolla. Miksi erottaa asiat, jotka liittyvät kiinteästi toisiinsa? Siis muutostarvetta voisi luonnehtia tällaisesta summatiivisesta arvioinnista Assessment of Learning kohti formatiivista arviointia, assessment for learning, siis oppimista, opiskelua, oppimisprosesseja, palvelevaa arviointia. Toki summatiivinenkin arviointi sitä voi edistää, mutta tutkimukset aika selkeästi toteavat, että oppimistulosten arvioinnilla ei kovin paljon pystytä sitä opiskelun aikaista tukea antamaan. Olipa arviointi perinteistä tai digitaalista, niin sen kaksi perustehtävää säilyvät. Sen pitää yhtäältä palvella oppilasta ja sekä osaamisen että oppimisprosessien edistämisessä. Ja sen pitää palvella myös opettajaa, joka arviointitietoa kerätessään havainnoi sitä, miten hänen pedagogiikkaansa voisi olla tarvetta muuttaa. Jos katsotaan teknologisesti, mikä motivoi arvioinnin uudistamista, niin, niin voisi sanoa, että se digitalisointi mahdollistaa ainakin joiltakin osin arvioinnin tiiviimmän integraation opiskelemiseen ja oppimisprosesseihin. Toki se integraatio on tehty tehtävä pedagogiikkaan tai digipedagogiikkaan harkitusti, jotta voidaan välttyä ei-toivotuilta seuraamuksilta. Tutkimusten mukaan vaikuttaa siltä, että digitalisointi voi antaa enemmän mahdollisuuksia nimenomaan tuolle formatiiviselle arvioinnille. Vaikka summatiivisessa arvioinnissakin voidaan edistysaskeleita digitalisaatiolla saada. On hyvä pitää jäitä hatussa siinä mielessä, että digiloikkaa pedagogiikan puolella on tietenkin otettu kaikkialla, kaikissa maissa ja kaikilla kouluasteilla. Itse asiassa aika hitaasti kuluneet 30 vuotta. Ei siis arviointikaan varmaan erityisen ripeästi tässä digitalisaatiossa eteen. En halua tällä videosarjalla sanoa, että arviointi pitää kokonaan digitalisoida. Ei tietenkään. Tavoitteena olisi noita tutkijoiden termejä käyttäen Technology Enhanced Assessment, siis jollakin tavalla kehitetty tai laajennettu tai jotain uutta perinteiseen työkalupakkiin ja perinteiseen oppimisajatteluun tuovaa. Siis en tarkoita, että arviointi pitää kokonaan digitalisoida. Tavoitteena on tämmöinen enhanced tyyppinen arviointiteknologian avulla. Tätä videosarjaa kuunnellessa on siis hyvä muistaa, että arviointi ymmärretään tässä ensisijaisesti formatiivisesti oppimisprosesseihin integroituvana työskentelyn seurantana. Ja tuo seuranta tapahtuu palautteen ja edisteen avulla. Puhun tässä sekä feedbackista eli että Feed Forwardista. Me olemme tottuneet ajattelemaan, että oppimisessa tarvitaan palautetta, mutta se on kirjaimellisesti taaksepäin katsomista, jo opitun ikään kuin todentamista. Sitäkin tarvitaan eteenpäin menemisessä, mutta erityisen tärkeää olisi myös digitalisaation pohdinnoissa muistaa se, että oppilas tarvitsee sellaista tietoa, joka auttaisi häntä, seuraavassa oppimisen vaiheessa, että se jotenkin veisi häntä eteenpäin, edistäisi, olisi tarjolla edisteitä tuo feed-forward-sanan suomennos. Tässä en nyt sitten erityisestikään ajattele opetuksesta erilliseksi tuota arviointia, siis keinotekoiseksi järjestettynä osaamisen mittaustilanteena, jollaisia perinteiset kokeet ja tentit tuppaavat olemaan. Tulkitsen tätä pedagogiikkaan integroituvaksi prosessiksi ja siihen digitalisaatio saattaisi antaa vähän uusia eväitä.